نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ مُحْكَمَة تابعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا, وهب لنا